آه. اه بس انا افتكرت خرافه جان دلوقتي وانا بتكلم معاك كانت و... وانا طفل كانت بت بترعبني يعني واثرت في في في في في وعي فتره طويله جدا واثرت على شخصيتي يعني وهي خرافه منكر ونكير ان انت لما ت... لما تموت لما كنت بتخيل لما اموت وكلنا هنموت طبعا إن هيستقبلني المنكر ونكير أول حاجة في القبر المظلم ده يعني مش كفاية إن هو هيبقى قبر مظلم والواحد بيبقى, بيبقى حسب الخرافات بتاعتهم بيبقى واعي بكل حاجة وحاسس إن هو اتدفن تحت التراب في المكان الضيق ده لا كمان بيجيله منكر ونكير، منكر ونكير حسب وصفهم في السنة آآآ يعني في حديث ابن عباس عن الرسول إن هو طلب من جبريل ان هو يوصف له ممكن ولا ونكير قال له صفهما لي يعني فجبريل قال له ان هما مش هقول لك طولهم ولا عرضهم لا هقول لك الافظع من كده ده جبريل بيقول لمحمد يعني اصواتهما كالرعد القاصف صوتهم زي الرعد وعينهما كالبرق الخاطف اسودان ازرقان انيابهما كالصياصي لهيب النار لهيب النار في افواههما يعني تخيل بيطلعوا نار من بقهم ده التنين بقى يعني عجاز علمي هذا ومناخرهما ومطلع نار من بقهم من مناخيره استنى استنى جورج جورج طالع بخار من مناخيرك شو وما سامعهما ومن ودانهم كمان طلع نار من ودانهم ويكسحان الارض باشعارهما ويحفران في الارض بأصفارهما يعني هم ماشيين بشعرهم طويل بيكنس الارض وهم ماشيين وضوافرهم بتحفر في الارض مع كل واحد منهم عمود من حديد لو اجتمع عليه من في الارض ما حركوه يعني لو كل البشر على في العالم اجتمعوا على الحديد اللي مع العمود الحديد ده اللي مع كل واحد منهم مش هيقدروا يشيلوه كلهم مع بعضه بيسالوا بقى الانسان المسلم من ربك ما دينك الاسئله اللي احنا عارفينها ديت ومن نبيك لو قال لما يقول ها ها لا ادري لما يكون مش عارفة بيقول ها ها لا ادري فبيروح جينا قايلين له لا دريت ولا تليت بيروح رازعينه بالعمود الحديد ده فوق دماغه <تصفيق> يبططوه لحد لما يضربوه بالعمود دوت اللي هو البشر لو اجتمعوا كلهم على انهم يشيلوه ما يعرفوش يشيلوه لما يضربوه بيتحول لتراب يكون ترابا وبعد كده ربنا رجعه تاني. ف ف بيقول لك لو ضرب بها جبل لصار ترابا، لو ضرب العمود ده يعني بالعمود ده جبل هيبقى تراب، فما بقى بالانسان الضعيف، فالواحد كان وهو صغير بيسمع الحاجات دي وهو طفل حس برعب بجد وانا كنت بنام كده في السينما ما بعرف انام. يعني ما كنتش بعرف انام، بتعدي علي ليالي طويله ما بعرفش انام، بقوم اعيد النور. وافضل قاعد صاحي في السرير طول افكر في الحاجات دي ما هو الواحد كان بيصدق ما هو الطفل عيبه يا جان ان هو بيبقى ضحيه لاي حاجه بتتقال له بيصدقها على طول اي حاجه تقولها له يا عيني يصدقها ما هو بيتولد صفحه بيضة ما ما ما ما, ما يعني احنا اللي بنملاها بقى هما اللي حوالينا هم اللي بيملاوها فهو ملوها بالافكار الغريبه دي فده اللي بيخلي كان ده خلى واحد يتمسك بالدين 27 سنه يا مش قادر حتى يفنده ما انا برضه عاوز ابقى حافظ لما يجي ممكن وكير يقول لي ما ربك اقول لربيه الله على طول ما انا لو انا شكيت في الدين او ربنا او او أو, أو لعبت مع ربنا ربنا ما حد بيحبش حد يلعب معاه لو انا استسلمت للشكوك والحاجات دي هيجي بقى ممكن ونكير بالحته الحديده اللي معاهم ديت وانا مش حامل حاجه حي... يعني مش عارف. يعني من دي هي يعني يسموها المزربه المزربه يدي يديلك الم... بالمزربه يعني مش... ما بعرف واحد بصراحه يعني يتوقف اللسان عن التعبير في في هيك, في هيك خرافات